असलम फ्रेंड्स मैं आपका और सारी और आप देख रहे हैं जिसडी कॉलेज तो दोस्तों आज हमें सर लबीफ की तरफ से पिज़ा हार्ट दुबई चौक मून मार्केट में पार्टी दी जाए पार्टी दी जा रही है तो आज हम सर लबीफ के साथ जा रहे हैं तो ये हमारा टूर है तो इन देखते रहिए बहुत मज़ा आएगा हमें بھائی آج ہم نے پلان بنایا ہے کہ آج کچھ ہم ٹریڈ کرتے ہیں آج ہماری ٹریٹ ہے ہمارے پاس آج ان کی طرف سے ٹریٹ ہے بیسیکلی تو آج ہمیں یہ لے کے آئے ہیں پزا ہٹ میں تو یہ والی برانچ تو بند ہے یہ والی برانچ بند ہے تو بیسیکلی اب ہم اس کی دوسری برانچ میں کیا گئی ہے ہمارے پاس ہاریکا ہاریکا بیسیکلی ایک یوٹیوب چینل ہے اوکے تو پلیز گائڈ نیچے مینشن ہوگا اس کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے سارا کچھ ہے باقی راستے میں آپ کو ساری ڈیٹیل دیتے جائے گے کہ بھائی کیا کیا چل رہا ہیں شوگر میلا چلتا رہے گا طرح ہمارے طلوع تک کنٹینیو رہے باقی پھر ملتے ہیں فائنلی ہم پزا ہٹ کے پاس پہنچ گئے ہیں یہ اسٹوڈنٹس وغیرہ اکٹھے ہو گئے ہیں ماہر تو دو تین بچے ہیں جو یہاں میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں پزا ہٹ کے پاس آئے ہوئے یاسر کا انتظار رہا گیا بس ہم پھر ہم کھافے کا ٹریٹ فرام سر لبیب یہ ہمارے سر لبیف ہے ایچ ڈی ایم انہوں نے ہم ٹریٹ کیا ہے ابھی ہم جا کے ہیں یہ سارے فرینڈس ہیں یہ یہ ہمارے یہ ہمارا جمر بچہ یہ والا <سؤال> اور یہ ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ ریاست پانچ سو روپئے رینٹ مانگ رہے ہیں ایک بائک سو روپے ایک بائی کا رینٹ مانگ رہے ہیں بھائی یہ گل بڑا گیا یہاں پیسی طرح ہوتا ہے آگے دیکھے جی کیا ہوتا ہے تو بہت ہی مشکلوں کے ساتھ راستے کی وجہ سے ہم اپنی ممی تک پہنچ گئے ہیں ہم یہاں پہ پیزا پہنچ گئے مجبور ہے تو ان شاء اللہ ہم آڈر کرتے ہیں تو آ کے مینیو میرا پاس پڑا ہوا ہے پھر ہم آپ کو بھینگ یو کیا چیز کھائیں گی کیا چیز نہیں کھانی مارا چل بوائے بڑی گلے کی ہوتی تھی اچھا جی آپ کو اس کے محبتے لکی میں نہیں سچا لکی میں تو بوتھ یہ میرا فوٹو شوٹ کی فوٹو دکھا رہا ہے لڑکا ٹھیک ہے نا یہ احا... ہاں دیکھ okay. oh, oh, oh, oh, oh. سکتے ٹھیک yeah, ye ہے <puppy> <Den> <ending> <hai. around> <t> ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے تھے ہمارا انتظام ہو گیا تو آپ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے پزا وغیرہ لگا کے کھانے کے انتظار سے یہ سر میری سرو کہہ رہی ہیں ہمیں کھانی یہ آپ دیکھ لیتے کتنا نزیز رکھ رہے ہیں تو آپ کو کھانا اگر تو آپ کے دل پر بھی بنائیں یہ دیکھیں سر تو شروع ہو گیا ہے دوسرے فرینڈ کے آ یہ دیکھیں ये पप्पू बच्चा मारा पाए ये, देखे। ये, देखे। ये, देखे। ये इसके ये कैसा वीडियो बना ये आगे यार ये बाप فائن فائنل ابھی ہم نے اپنا پزا وغیرہ ہم نے کھا لیا ہے اب ہم اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوئیں گے یہ ساری ٹویر کی طرف سے کی آپ دیکھتے ہیں مسکرا رہے ہیں یہاں پہ جماشا بہت مزہ آیا ہمارا لاسٹ ٹریٹ تھا اتنی اچھی ٹریٹ میں نے تو ماشاءاللہ بہت انجوائے کیا بہت مزہ آیا یہ اب ہم گھر واپس جانے لگے ہیں تو ماشاءاللہ بہت مزہ آیا اب ہم گھر واپس جائیں گے گڈ بائے